هلا مرحبا وأهلين حيا الله الدلقان هلا مرحبا مليون مليون ترحابا بفرحات مواهبة سعد منهم السبعان هلا مرحبا ترحيبة العود وطيابة وكننا القصيد اليوم لجل الكافه ودلجان تبارك لك ملياري والشعر تزهاب تبارك لك ملياري والشعر تزهاب ثمانية ستة ثمانية سبعة هلا مرحبا ملين حياة الله الطخمان هلا مرحبا مليوني مليوني ترحاب وعلى شاه موع هلا مرحبا ترحيب العود وطيب وكنا القصيده اليوم الاجلال كفود القام تبارك لك من والشعر روى بديتكم يا عزوتي من عنزه وفوق الراس عسافه لك التوفيق والعز ورحابه كريم المبادئ والنعم بك طليقي ايمان الفخر والعز من زالي ومهب على نهج جدنا ترفع بهل ما ترى نهجك ودرب العلا دوم مرقبه هذاك الكريم اللي على الطيب فعل فان يزال جناب وعز بن موته اقراب في الفعايدون والابه نقصان ودايم مبادئه يجبل بهلاب فيوفي <تصفيق> <تصفيق> انصاب ولا من ذكر نطيب نذكر فاني تلقى <تصفيق> شمالي وتاريخهم يزهاب ويا لابت اهل امجاد المواهب الافعال عشان مالكم من المخاليق غلاب بيامن بدال عنزي يعني في حزة المدن على الفين رجال يجي حسبه حساب خوالك على حيا الله العقلان ويا جيل عز الدوم لان خطاب ومسكال ختامه ديت بالفل والريحة تهاني يا مهدي تبان فلي والريح التاني دالعنوز الوفا وخيرس اصحابا هلا مرحبا باهلين حياه الله طخمان هلا مرحبا مليون مليون ترحب وعلى شاهدي وعلومه وهو ترى عشان هلا مرحبا ترحيبة العود واطيابه وكنا القصيده اليوم بالاجلال كفود القاد تبارك لك مليار والشعر تزهابه بديتكم يا عزوتي من اعنسه وفوق الراس عسفه لك والعز ورحابه كريم المبادي والنعم بك طلي قيمان الفخر والعز من زال ومهاب على نهج جدنا ترفع به ما ترى نهجك ودرب العلا دوم مرقبه هذاك الكريم اللي على الطيب فعله بان عزيز الجنه مو عز منهوته اقواب يسوق الفعايد دون ولابه نقصان ودايم مباديه يجمل به اللاب اللي بنا في العلا ترى جل يوفي انصاب ولا من نطيب الطيب نذكر بني دلقان شمالي وتاريخهم يذهب به كتاب ويا لابت اهل امجاد المواهبه الافعال عاش امالكم بين المخاليق غلاب من بدا العنزي يعني في حزات المدن عن الفين رجال يجي حسبه حساب خوالك على الطلا حيا مش خطاب ومشكل ختام اهديت بالفول ورحلة هني للعنز الوفاء وخير تصاحب ومشكل ختام اهديت بالفول ورحلة هني للعنز الوفاء وخير تصاحب تراحب تقعد تكريم ترقية نقل وكتابة